Випускник Віктор Степанов не приховує радості. У Національній академії державної прикордонної служби закінчив факультет забезпечення оперативної служби діяльності. Найважчим був перший рік, пригадує випускник. Враження мене дуже хороші чесно. Пам'ятав назавжди з дитинства, я мріяв стати прикордонником, тому що мій батько в минулому також був прикордонником. Ось і я вибрав цю професію, тому що я вважаю, що це дуже відповідальна професія і де потрібно дійсно героїв України. Старший син Наталії Степанової минулого року закінчив Академію прикордонних військ. Цього року випускником став молодший, розповідає жінка. Я все розумію. Мене мені ці люди ці питання теж задавали багато. Як ти могла впустити в такий час своїх синів? Прикордонну академію, це другий син мене поспіль випускається з академії. Я сказала, а хто, якщо прийде війна до нас сюди, не там, хто буде боронити Україну? Чотири роки навчання пройшли швидко, каже випускник Назар Буга. Служитиме у Подільському прикордонному загоні Південного регіонального управління. За чотири роки найбільше запам'ятались, це колектив, який запорувався абсолютно різних людей, які стали подальшому друзями, товаришами і подальшому будуть спілкуватися по ходу служби. Мар'яна Протасюк вступила до академії після закінчення Військового ліцею, у подальшому служитиме у Луцькому прикордонному загоні. Мені найбільше запам'яталося, знаєте, це прикордонна родина, це пісня співається, і це тут є дійсно, це колектив прикордонники, це дійсно якась одна велика родина. За словами голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко, на майдані Незалежності випуск Національної академії відбувається вперше з 2013 року. Чергове свято, 29-й випуск офіцерів прикордонників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ну, як ми бачимо, це свято не лише для Державної прикордонної служби, для нашої національної академії, а й для всього міста Хмельницького, тому що дійсно прикордонна академія, офіцер прикордонник давно стали візитівкою міста Хмельницького. Це єдиний вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів у сфері захисту безпеки державного кордону. І сьогодні 405 випускників отримали офіцерське звання, отримали вищу дубову освіту, які через місяць вже будуть проходити подальшу службу, відповідати наш державний кордон». З моменту заснування академії у 1992 році навчальний заклад випустив 11 тисяч офіцерів-прикордонників, каже Сергій Дайнеко. 400 випускників академії брали участь в зоні АТО і ООС, 16 з них загинули. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.